От дикий. Хотів зробити дрифт? Привіт, друже. Дякую. Це нормас. Прикольдос. Запис нашого життя. Ну чому, чому не спробувати, а? Давай. Так от, новина. Uh, якийсь, чи китайсь, чи хто я точно не пам'ятаю, це треба буде глянути. Але суть, короче, якийсь чувак створив нову криптовалюту. Її суть не на тому, що її манять за допомогою відюг, а її суть в тому, що її вирощують. Винахідник BitTorrent BramCoin створив нову криптовалюту, яка отримала назву Chia. Chia видобувають за допомогою SSD. Так, алгоритм отримав назву «Допис простору та часу». З допомогою простору і часу. А вирощують, знаєш, на чому? На чому? <смеш> ну, накопичувачок. <смеш> В чому? SSD і твердотільні накопичувачі, тобто жорсткі диски і SSD-шки, ну більше SSD-шки. Чим більше розмір і чим більше швидкість запису, тим більше буде фармитись е ця криптовалюта, тому що вона не майняться, вона фармиться, тобто ферма. Що тепер опять в RCD диско переходимо? <laughs> да. А ми з Linux вчора тільки говорили. SSD купити наку... на нас 6 ТБ жорсткий диск. Накопичувачі почали вже дорощувати потроху. Через цю крипту. І швидше за все буде те саме, що з відюхами. Треба доказати що пора купити хард терабайт на 10, хай він там 15 штук стоїть. Ну в кредит взяти. Ну треба буде всім, так, да, зібрати. Лінуксоїдом вчора обсуждали, що дешевше. Купити один хард на 18 терабайт Прикол... за 40 тисяч, чи набором по 10 терабайт? Думаю, краще один, можливо. Набором? Ну, ми посчитали набором? дешевше. Прикольдос. Правда, ми тебе з, ц... з цією криптою така ж історія, як було на початку з біткоїном. Зараз її... Її не можна торгувати, але її можна фармити, і це досить просто зробити, тому що в неї складність дуже легка, ось, і через це її поки що фармити дуже-дуже легко. Але ти розумієш, до чого це скоро призведе. Коротше, в нас відібрали відюхи, тепер у нас відібра... відберуть накопичувачі, а далі підуть оперативні пам'яті, планки. Закупаємо хвоїки, <світ> на них ціна не буде рости. Ну да. Обочний геймінг. За кого платити крім інтернету за ігри? Не знаю, мені поки що норм. Хоча я думаю, якщо і далі піде така історія з майнінгом, фармінгом і хрін знаще чим... Йо введуть в кримінальний кодекс? До речі, я про це думав, але навряд чи. Принаймні це не буде ді... діяти нормально. Я думаю. Хоча... Заборонять термати комп'ютери вдома? Ні, ні. Я думаю, що просто... Це набере популярність хмарний е, геймінг. А я пам'ятаю, Герлін казав, що якимсь. Ой, блін, знов сміт... своїй Гаралін. Да, мій любими, самий підкупний, самий жах. Самий-самий. Жах-жах. Класний. Кстати, його полюбив. Він от передивиться Ліл? Так. Ліл. Жорстко. Ні, класний ютубер. Він дійсно за год до цього ситуації з відюхами, що всі перейдуть на обичний геймінг. Він сказав, що. Так К... ще не прийшли. Ну, чекати. Можливо, можливо, справді, уряди того, що, я ж кажу, зараз така дича з цими фермами, і вони ж купу енергії споживають. Це державі зовсім не на користь. Е, типу, такі Ні, споживання енергії, вони реально багато. Просто з них доходу немає державі, за того це проблема більша, ніж... Не тільки, ніж... не тільки це. Дивись, немає ферми, а Якщо в тебе ферма, то тобі треба буде реєструвати хоча б фізичну особу, підприємця. Бо інакше до тебе прийдуть, це ж... Ну, ти да. ти фермити не зможеш просто так. Якщо в тебе нормальна Ні, ферма, то не зможеш. Маленька, там, але ти 2, нічого 3, тоді не заробиш? То легко. Ні, але на... ти нічого не зробиш. Ні. 2-3 кіловатна ферма. Це там буде скільки відеокарт. Там влізе, ще посчитаю. Коротше, около 20 відеокарт 300 серії. І що це буде? Непогано. Ну 30 цей. 3060 Ti буде нормально. фармом. Я в сенсі, який це прибуток буде? Нормальний. Ну це який? 3060 Ti має дуже високий коефіцієнт прибутку. Ну я розумію, але... Вона, має, здається, має найвищий коефіцієнт прибутку Все одно прибутку тебе помітять. Це тебе точно помітять. Це не можна приховати. 3 кіловат, а в час це небагато. Навіть якщо так, все одно вони побачать, що ти це. Ну люди ж не тупі. Все одно поліція може побачити. І навіть якщо в тебе три кВт, то все одно до тебе підуть з цими, ну Типу, майнінг його, він, звісно, в тіні, але його. Знаєш, як він реєструється yeah. в бізнесі. Здається, є там категорія, е, інші, види за, е, інші види прибутку. Типу, для тих, де торговля не підходить і де все інше не підходить, туди все попадає під цю категорію. Воно теж немає. Сьогодні так. весь день мучав людей перед мені будь ласка. О, жах. Циганка. Треба просто типу як ідущий крик є, от ми з тобою виходимо, тоді і зговоримо про всяку діччя, коли сидимо, ні. Коли сидимо теж говоримо, ми тільки що, таку цікаву розмову підвернулися. Курва. Що ти розказуєш? Та стакани мої не видно, як я Жах. Бутилка з-під пива, тупо той же завод, оболонь, я не знаю, хто там взяли. Блін, та оболонь ще й ці всякі солодкі напої випускає, ти що, не знав? Та знаю, оболонь. Ну так, в чому біда, ой ой ой ой й й й й Диви як мало на вид. Капець. Жах. Відео, де всі віди бібов. А, так ти мені розказував за біби. Да, ну, він забрав типа всі види в одному відео. Там на 2 минути він їх вважає по одному в секунду. Так стоп, ти вже про це мені розказував. Я точно це помір. У мене було фоток, ну штук 10 максимум. А тут їх сотні біби. На да. круто. Кібер, Біп, Біпфюр, Бібанімешник, там всі є. Бібанімешник, я б на це подивився. Далі ще, блін. Ну, відеокарти GT1030 чи GTX 1050 Ti, що лучше. Якщо і то, і то вже не актуальне устаріваюче гамно. Мені все таки здається. Блін, а яка там різниця в ціні? 1008. Ну я б взяв тоді старіше, але.. Дешевше. Я не зрозумів, GT 1030 вона нов, новіша, просто це офісна відеокарта А, ага, ти про це, блін, я просто давно не шарив Короче, ем, є у нас 1050 Ti за 11 тисяч Ага Скажи дуже весь Стоп! Уже 11 тисяч 5... Аааа, капець Диви, у нас є цегловетка, це як серветки, тільки з цегли поняв, Вона зрозумів, можна... Да. Все одно ми не, не, ми не в баженному селі, ми в Рамадані. Ну... Вон козик. Де коза? <кхм> Я Тих ще ти забачу. побачиш, що ти ж зір поганий. Ну так, <кхм> да, але де? Скажи. Ладно, Забору. я повірю на слово. Короче, ми з ним спорили. Ага. Він тебе покаже, краще накопити і купити нормальну відюху. Ну, 1060, например, на 3 ГБ. Сколько она зараз коштує? 6300, или 6500. то тобто, а, а, 50 Ti коштує больше, чем mm -hmm. 1060. Бо, она на 4 ГБ. Да, круто. Нет, 10 60 Ti лучше взять, ти что? Да, но она стоит дорого, а если дешево взять за 2500... Ой, не Ti, я сказал 1060 Ti. Не 60 Ti. Я знаю, я обморюсь. Добрый день. Так Заклад. Вот. Ну короче... 1060 краще взяти на 3 ГБ, чим оце... Короче, відеопам'ять тут не грає великої ролі. В один... іграх ні, в програмах так. Ні. Відеопа... Тут ж розправишся, яка якість у цієї відеопам'яті. Що там DDR5 на високих частотах? Короче, краще взяти 1060 на 3 ГБ, чимо це фігню. Ну серйозно. Ти що? Ну я це думаю, дивись, по суті, якщо у тебе нема бабок, а він розчитував на бюджетну зборку, то по суті, зараз їх збирати нереально. О, слухай, давай подивимося від розетки. Вони СЛУХАЙ! Ти я бачив. бачив? Там гарно всяке збирають на інтево. Да, на інтелі я сам в шоці. Ну, а від Юха, ти бачив, яку вони там пропонують? Я вже забув. Сейчас в моді стало навіть не GT 1030, а GT 710. Це взагалі піздє. Понос такий, чуваться. Якщо взять твою відеокарту, прям до на ще два куля. Круто. Не, ну вона <свечем> она, конечно, и 9x11, но... Типа, чему мне нравится GTX 30? Вона поддерживает все современные технологии, кроме RTX, но она слабкая. Типа, запустить ты сможешь все, но на минимальных настройках и в низком FPS. Я думаю, как... та ну блин, с низким та ну тебе добейся. Ну 30-40 там, посмотрите какая игра. Ну, тоді окей. Ми з родиком дивились бувшні вдюхи на Alexia, чаще все, це поносики і не стоїть трьох копійок. Типа, ну це не дивно все, ви купили. Типа GTX 670, 650, а, ну да, 950, 940. Да, да, да. От старі покоління, дуже старі. Там да. 13-го до 14-го. Ну так. Да. 1050 Ti напоминає якийсь, не знаю, Пробуждение деда, от цьому деду вже 5 років. Цього деда його сих пор б'ють, щоб він ішов і копав огороду. <laughs> ну так. За таку ціну це ж жопа. Йому ж уже 5 років. <laughs> nah. Я не якби как бы, мою відеокарту купляв за таку ціну в це 5 років, это... це в 2012-му как б бы, ми відеокарту за такі бабки покупали. это це сошно. Сошно людям показати. До... Ні, стоп, 2012 здається, це вже більш-менш цей, це вже біток, здається, 200 доларів десь коштував. Та це фігня все. Ні, ну фігня, звісно, не те, що зараз, але Мені цікаво, создателець біткоїна самоубився, що він за 120 біткоїнів піцце купив колись. Так це не, не творець, це не творець, не творець купив. Це Ні, хтось... це як в футурамі, накопилось цей, у... із п'яти центів у да. Фрая. цей. Залишив одну соту біткоїна, через 100 років він... Це одна сота коштує. Хочеш Ржаку. Більярди Андрій коротше, сидів на стріму і Ну, там. Коротше, було цей людей 12 чи що. Коротше, Гол. дуже мало людей на стріму, і він дивиться до і хтось кинув 2 біткоїна. Я, У мене очі випали. <сум> да. Весело. Оце вона розбагатіва. Та ну. я б хотів би так. На 50 000. Може мені теж завести стрім. Зміниш шпову будеш. Це в стилі 2021 року. Можна вести стрім для феміністок. Типу, знаєш, навпаки, то дівчата стрімлять, а то хлопці будуть для феміністок стрімить. Зачем? Ну, теж там роздягатися, всякий Це точно для феміністок надо. Ну... Ти фи, фи, Ні, я не заплутався. Феміністки вони ж проти сексуальності дівчат, але ж за хлопців вони нічого не казали. Офігеть, ти себе переоцінюєш. Чого це?! <плес> <плес> ти думаєш, що я не могу? <плес> а, хто його На ну, лище. чи давай я сам? Ти ж знаєш, що таке Щось знайоме. Це із Наруто магія в Магі. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо короче, можеш міняти предмети. Якщо це павка, то це буде меч. У того чувака, на якого ти його прийняв. Якщо це лик, то це. Якщо це лук, то це стана цибуле. Як тобі таке. Колись з Росії в Україну переїхав. Цибуля парторис. І як тепер на спортивні змагання йти? Курла. Андрій кидав на вигняти шльопи. О! Слухай, диви, глянемо. Шо? шо? Підключайся шо? до моє вайфай. Стоп, це чиє? Це моє чи твоє? Моє справа. Ага, ясно. Окей. О, гумангус. Ого. Нів'ясий, що це з тобою? Квас у голову вдарив. А, гуманас такий. Дикий. Мене вичем не показав, ні пом'ят. Тенормас. Пароль який? Агмаз теж так казав. Який пароль? Е, пароль... Е... Вылиз глаз дал. Да, <смех> капец. <Капать. смех> Это бабах. Ну, сильно. Да хера знаю. Короче, выиграл <смех> у Pentium мощность на ядро. Так, самое к вашему процессора. Там ага. все четыре ядра. А вот у EFIX-а от 7 процессоров. <смех> Ну короче, ты понял. Угу. Мощность ой, ой, ой, не, не падать. Так. Ой еще. Вчера, дивился цей. Да давай шлепу уже. А, диви. А, это шлепа делает кар. Не, не то. Ну, конечно, так я себе. Я потратив. Не дуже люблю використання шароварщини. Хоча тут не так вже й сильно. Нормас. Як ти міг втратити шльопу? Може ми в Ютубі знайдемо щось нове? Оо, ну це так. Курво А що таке пепси? Ким, диви на нього, це що кіт? Ого, ніфіга собі це точно це crapнув. Да, Круть. Чуєш? хочеш мені так Хочеш крабнути Ігоря? У нас кобаси немає, не підійде. Качара. Та не Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Іди сюди. Сюди іди. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Іди сюди. я знаю, що він... Ну, як? він Та ні, він не навіжений, ні. Не скажений він. він... він голодний, та зрозуміло, що голодний. Ну все. Бувай, котик. Посмотрим. Ну давай. Бип-ладший, бип-старший, бип-зятельный, бип-водиатор, бип-красный, бип бип-2077, бип-наменший, бип-миска, бип-страный, бип лютый. Что там такие? А, ты бачишь здесь? Предатор такой же на 480 128 под систему и гигабайт для игр. а также встроенной видеокарточкой. Правильно, знаешь, Ну да, видеопроцессор. Ядро, да. Або графичный бабачу. Я тебя бачу Я тебя дашь. Хочется обдать телефон бабеночек, Хай сотку гоня Ну да Блин, может купить у него классный смартфон Ты не подоисполнился, то смартфон? А он офигенный! А шо, шо, шо, за шо ты в него его купишь? Пизда, дисплей! Я не знаю <laughs> Тебе надо? Для чего? Там 3 гига памяти Така... З чого ти взяв, що він тобі його продасть? Так, він сказав, викинути в колодязь. Та Зай... ж він пожартував, ти шо? В ну, якому сенсі? Він чоб не вибачить. Дякую, я вірю йому на свого, що він тупором телефон розрубав, дитим, Те теж вірю. Це ж бобели. Це він може, так. Да. Сашко... Сашка вухи зав'яли, поки вони їхали. Так задовбався від його розмов. Ні, це ж зав'язки. Ну так. Блин, це круто. Я тобі скажу, що брати джаз... Треба це вміти. Місця, тому, ага. Хоч і повна імпровізація, але... А блін, ти, це... стоп, яка імпровізація? Ти певен? Ну, взагалі, тут джаз значально з'явився як імпровізація. Тобто, е музиканти стоїть на сцені, вони мають підібрати ритм, в якому вони всі грають і... Ну, ясно. Не, джаз — це імпровізація. У тебя, вы эти стати феогеноватся, короче, джаз вроде. Ага. Ну, и вот, вот такие пылинки. <къем> Понятно. Изначально джаз появился кимпровизация, а потом уже надо для чего-то записана, реально крутить. Ага. А еще ты будешь такой звук на записи. Тобто? У тебя ж. Ты про что? А, ты А, та норм, бля. Нафига оно. С дискузиом, как она такая? Нежели чем ветрущими краще. Ну, типу. Ага. Порок. Ни хера не видно. локально съемка. Э, поперли, бо я вже замерзаю. Поехали. Поперли. Дідько, не знаю, як как... передачу переключить. Ну пофіг. А? Що? Анархокомунізм — це одна із течій. Ти що? Ну, типу... Це жопа, яка. Це анархія? Це як анархоперевітамізм. Поєднана... Це як анархоперевітамізм. <ривітимізм> ну, щось що типу того. Це може існувати, в принципі. <ривітимізм> ну, це як цей. Є ж ще цей. Націонал... Ні, не націонал-комунізм. націонал, націонал Ого. Так, да, це поєднання нацизму з комунізмом. Ну, коротше, ну, хоча, от нацизм з комунізмом чудово можуть пі -пі співіснувати, вони дуже схожі між собою. Так що тут, в принципі, навіть це. Але з першого погляду звучить абсурдно. Я придумав, дич, у нас лібералізм. Націонал-лібералізм є? Ні, нацизм-лібералізм. З лібералізмом? Нацизм-лібералізм это <laughs> тоже как як як две папки с однаковой названием это интересно, да, конечно интересно капец на версии на сурсе у меня 35 fps Смотри, как... на минималках, чешу? на минималках беда как ты так сможешь играть? получается, там же Типа, там не важливо реакція, там важливо навестися, правда. Ну, з згоден. Ну що, можна буде а зіграти спробу? Insurgency — це непоганий симулятор для маленьких е просторів, ось. Там я таке не люблю взагалі, але, але для, невели-- incredibly... для невеликих груп гравців нормас. Наприклад, для Баттлфілду треба хоча б ну, 10 гравців бажано. да а там ухвати одного. Мене тут гейботів. Ні, в принципі, в Баттлфілді теж боти є, але все одно. Ну коротше, я зрозумів. Там така тема, що... Можемо в одній команді бути. Коротше, добре. Ох, тобі дзвонить. так зараз. Добре, друже, це його. Так. Буває. Давай, это... а... рукой, конечно, да, в терекой, конечно, в зале. Давай. Бувай. Друзі, цей відеот был пилотным випуском мого шоу посиденьки. Давайте наберемо 15 годобоя, для того, щоб вийшов наступний випуск. Так я хочу зрозуміти, що вам справді сподобалось, і вам цікавий цей формат. Тож до зустрічі.